بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو خاص طور پر ان افراد کے لیے اپلوڈ کی گئی ہے جن کا کہنا ہے کہ توویزات یا نقش ہم پر اثر نہیں کرتے اور مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاک ناموں سے بنے توویزات یا نقوش اس قدر روحانی تاثیر کے حامل ہوتے ہیں کہ جن کی بدولت تمام پریشانیوں سے فوری نجات ملتی ہے لیکن جن افراد کا کہنا ہے کہ ہر قسم کے تعویزات پہننے کے باوجود ہمیں فیض نہیں ملا تو وہ افراد یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ناظرین ہمارے روحانی سینٹر میں ماہرین روحانیات کی زیر نگرانی میں اعظم اور پرانی آیات سے ہر قسم کے تعویزات یا نقوش تیار کیے جاتے ہیں جیسا کہ میاں بیوی میں محبت پسند کی شادی میں آسانی نافرمان فرمان اولاد کو تابعہ دار کرنا ساس بہو میں محبت سسرال میں عزت بےروزگاری سے نجات رزق میں فراوانی بیرونے ملک سفر میں آسانی امتحان میں کامیابی رشتے کی بندش کا توڑ گھریلو پریشانیوں سے نجات شوہر کی غیر عورتوں میں دلچسپی ختم کرنا نا فرمان بیوی کو سدھارنا کاروبار میں ترقی عزت اور شہرت میں اضافہ بے اولادی اولاد نرینہ ہر دل عزیز ہونے کے لیے قید سے رہائی دشمن سے حفاظت کالا جادو کا توڑ جنات سے حفاظت اور ہر قسم کی بندش کا توڑ وغیرہ ہمارے روحانی نیٹورک میں جتنے بھی تعویذات تیار ہوتے ہیں وہ خاص روحانی مراحل سے گزر کر سائلین تک پہنچتے ہیں پہلے مخصوص اوقات میں نقش تحریر کیے جاتے ہیں اور پھر ان نقوش یا تعویزات کا فیض جاری کیا جاتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارے بزرگوں سے خاص کلیات کے تحت اپنے اپنے نام کا اسم اعظم فی سبیل اللہ حاصل کرتے ہیں اور پورا ہفتہ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ ذکر اسم اعظم تلاوت کرنے کے بعد ہر جمعرات کو ہمارے دعا پروگرام میں اپنا نام مسئلہ اور تلاوت کردہ ذکر اسم اعظم ہمارے ان بزرگوں کو دعا کے لیے ارسال کرتے ہیں جو کہ مختلف مقدس مقامات پر کل انسانیت کے لیے دعا فرماتے ہیں ہمارے بزرگ ان تمام افراد کا اربوں خربوں کی تعداد میں وصول کردہ ذکر اسم اعظم اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد ان تمام افراد کے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو ان کا نام لے کر خصوصی دعا فرماتے ہیں اور پھر روحانی سینٹر میں موجود تمام نقوش پر دم کرتے ہیں جس سے ان نقوش کا فوری فیض جاری ہو جاتا ہے مثال کے طور پر محمد علی کے نام کا اسم اعظم ہے یا مومنو یا اللہ اور اس کے اعداد ہیں دو سو دو محمد علی نے پورا ہفتہ روزانہ دو سو دو بار اسم اعظم یا مومنو یا اللہ کا ورد کیا اور پھر بروز جمعرات اس اسم اعظم کی کل تعداد بنی ایک ہزار چار سو چودہ اب محمد علی نے دعا پروگرام میں بزرگوں سے دعا کروانے کے لیے اپنا نام مسئلہ اور ذکر اسم اعظم کی کل تعداد ایک ہزار چار سو چودہ کی محمد علی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں افراد نے بھی اسی طرح اپنا اپنا تلاوت کردہ ذکر اسم اعظم دعا کے لیے ارسال کیا تو اس اربوں خربوں کی تعداد میں جب محمد علی کا مخصوص تعداد میں ارسال کردہ ذکر اسم اعظم جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو محمد علی کو بھی اربوں خربوں کی تعداد میں ذکر اسم اعظم کا فیض ملے گا اور پھر محمد علی کے نقش پر جب دم کیا جائے گا تو اس نقش سے بھی انتہا کا فیض جاری ہوگا جس کے وسیلے سے اس کی دعا بہت ہی جلد قبولیت کا درجہ پالے گی انشاءاللہ اسی طریقہ کار کے تحت کوئی بھی سائل اپنے مسائل کے حل کے لیے یہی نقش یا توویزات بطور ہدیہ بھی منگوا سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فیس بللہ بھی, بھی نقش حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے صفر تین صفر چھ پانچ ایک ایک ایک دو ایک چار پر اور خواتین صفر تین دو ایک سات نو سات صفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں اگر آپ ہمارے چینل پر آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلیک میجک کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں www.pray.net.pk دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََََ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ